Ipsima ljudi ovaj da nas pričamo o uh, Braci Gajiću znači ako niste upućeni u u, u, u celu na informaciju Braci Gajiću je Arkovan kanal od strane Invest, uh, u stvari Ark Invest kompanija uh, evo polajte Samo da. ja mislim da taj kanal da više ne, ne postoji. Evo da u stvari, evo gdje ovo koje je Brac Ravić, vidite. I ovo je taj kompanijersko. <tip> kanal. Um, znači, ovo je baš tužno čovjek, čovjek su trudio, radio i nekom sad hako u kanalj. Znači, tim cobre, čih... Ne, ne, dovolim ćemo će raditi. Vrati kanal To bi previše volio da vrati kanal Ljudi to je stvar e, Jel' znate možda onaj kako je Upišite dole u komentarima ako ko zna onaj e, e, Kako je hakovan kanal vrace gajiću Ko zna i nek' upiše dole u komentarima I e, ostavite like, share i sub do to do sljedećem videa